قفيفه نار الحرمان الشاعر الشاعره الدكتوره امل بالعراق اشعلت النار في أوطاري. اشعلت النار في اوتاري ونهضت من حرمان اشواقي اشعلت النار في اوتاري ونهضت من حرمان اشواقي وناجي وناجي الحنين بحالي. أناجي الحنين أن يرفق بحالي وأن يسكن الدم بعيدا من أجفاني أشعلت النار في أوطاني ونهضت من حرمان أشواقي أناجي الحنين أناجي الحنين أن يرفق بحالي وأن يسكن الدم بعيدا عن من أجفاني أغوص أغوص ببحر أوهام أغوص ببحر أوهام أحاول أن أصل لشاطئ أحلامي أغوص ببحر أح ببحر أوهام أحاول أن أصل لشاطئ أحلامي ولكن ولكن أعاني عذابي وأماني ولكني أعاني عذابي وآلامي وترجم من وترجم الهوى أن يسكن دياري وأن يحذف عبير التعب من أركاني من الهوى أن يسكن دياري وأن يحذف عبير التعب من أركان.